veča tehnika pa da uđete dublje ka uh, pa tako znači podižete gore klizavate po mnogo prednjom što dublje ne menjajući formu trougla i sečete uh, znači po dijagonalo i onda se pružate i sečete po horizontalu a odete niže na kole do sada. Znači polako skružio i polegnete porukama i po bokovima. Kao što je Kako sečenje je bilo snažnije, je li praktično... Doktor, dođe za Tim prvim sečenjem bi trebalo da mogu da sklonim, kad parter dolazi šomenu učiti, bi trebalo da mogu da sklonim njegovu mač, pa onda da uzim ovako. Znači, ako hoću da taj prvi zamah, to prvo sečenje bude snažnije, onda tehnika izgleda ovako. Treba što više da odete u nazad, znači kad koraknete, kad povučete novu korak nazad, ovde što više treba da odete bokenom u nazad, ali tako da vam laktovi i ramena osnovnu dolu. Možete vi da odete više u nazad, ali je ova pozicija loša, kada je podignutoj rame, on morate spustiti. Znači, na ovakav način idete u nazad, da ovo bude dobro, i onda je to. Right. Idete u nazad, partak podiže boke, i vi onda radite prvi način da se vratite. Onda odete u nazad, a pa odavde uradite drugi način. Ајде,